عمراني يعني ابو جنه أبو الملكيه شريف ابشر ابو جنه متل ابو جنه علينا هذا اموري كل الحضور حسن حسين ابو سكين أكيد. كل اللي على راسنا ونورتنا. طاوله طاوله العربية عمي. ولك ابن حبسوس. على ملك السهر والكفش. هذا أسر مشايط عمي. يعني حجي معين. كيد رحمة احمد. يعني المعرس اكيد. الحمراني. حسين الزهير ملك السهر. أكيد الغالي. يعني الشيخ أحمد الزهير بغيابه. وأنا الزهير العلا. وعيد الزهير أكيد. الزهيرات حسين. هلا. أبشر. يلا. يلا يا كل شيء مننا يا حسين. صورة زمزم. أبشر يا معين. واصل على راسل. هلا ملك السهر.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 لك ما بعد يا قلبي المن، لك ما يا قلبي ولك ما لمتني مولاي بن بعد We'll be We saw him. We